Välkomna till Folkbildningsrådets webbinarium om statsbidraget till studieförbunden. Jag heter Maria Graner, jag är generalsekreterare här på Folkbildningsrådet. Vi gör det här webbinariet för vi vill berätta om hur vi jobbar just nu med statsbidraget till studieförbunden. Vi har haft i uppdrag ända sedan 1991 att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. På våra medlemmars uppdrag så gör vi det som Riksdag och regering kräver för att statsbidrag ska utgå. Men det här uppdraget har ju förstås förändrats över tid. En stor förändring gjorde 2013. Då valde medlemmarna att tillsätta en mer extern styrelse, en mer oberoende styrelse. Så idag har vi en styrelse som består av representanter från politiken, från myndighetssverige och från forskningen som inte har själva direkta kopplingar till folkbildningen. Sedan 2020 ungefär så bedriver vi ett intensivt utvecklingsarbete. Vi fick då ganska kraftigt ökade resurser för att förstärka vår uppföljning och kontroll. Vi lämnade en rapport till regeringen med ett 18-punktsprogram. 18 punkter för att stärka kontrollen och säkerställa att statsbidraget studieförbunden används korrekt. Det handlar om förebyggande åtgärder. Det handlar om väsentligt stark kontroll. Och det handlar om ett framåtsyftande reformarbete. Det här rapporterade vi om i våras till regeringen och vi gjorde också ett webbinarium. Men arbetet har fått ytterligare bränsle och ytterligare fart av riksrevisionens granskning som kom nu i höst. Den pekar på brister. I alla led i hanteringen av statsbyråets studieförbunden. Det är allvarlig kritik som gör att vi ytterligare måste öka takten egentligen i vårt utvecklingsarbete. Det pågår med full fart samtidigt som det löpande dagliga arbetet också rullar på. Och det är det vi vill berätta om här idag. En bild av nuläget. Hur ser det ut med fördelningen med planer för ett nytt statsbyråsystem? Och med den, den löpande kontrollen och uppföljningen? Så varmt välkomna hit och med det så lämnar jag över till dig Tor. Tack så mycket Maria. Och hej till alla er som tittar. Eh, mitt namn är som ni hörde, Tor Eckersson, eh, och jag arbetar som presskommunikatör här på Folkbildningsrådet. Eh, min roll den här morgonen det är att hålla i alla trådarna och guida er eh, i de olika rubrikerna. Under vilka vi kommer att träffa ansvariga och sakkunniga som ska ge oss information och fördjupning kring stadsbidraget till studieförbunden. Och ni som tittar, ni kan skicka in era frågor genom att använda QA-funktionen i Zoom. Vid lämpliga tillfällen under samtalen så kommer jag att plocka upp frågor därifrån. Andra frågor kanske besvaras direkt i textform av en medarbetare från Folkbildningsrådet. Jag ska också säga att det här webbinariet skrivtolkas och att den som vill kan slå på den funktionen. Om du vill göra det, då går du till ikonen som heter Captions. och Den kan ibland ligga under More, alltså de här tre prickarna. Och Där väljer du Show Captions. Då kommer du att se texten. Om du vill ändra någonting med texten, till exempel göra den större, så går du in under någonting som heter Caption Settings för att göra dina val. I chatten så har skrivtolkarna också lagt in en länk till en webbsida där du kan läsa skrivtolkningen i löpande text och bläddra fram och tillbaka. Har du tekniska frågor om det här eller någonting annat så ställer du dem genom den här QA-funktionen så får du snabbt ett svar. Vi kommer inte ha möjlighet att plocka upp frågor från den vanliga Zoom-chatten eller från kommentarer på Facebook. Så vill du ställa frågor titta direkt via Zoom och använd QA-funktionen. Det har som Maria var inne på varit en turbulent tid nu för folkbildningen. Ganska länge. Det händer mycket. Det handlar om riksrevisionens granskning förstås, men också om den nya utredningen som den tidigare regeringen lanserade och som leds av Christer Nylander. Den väntas vara kvar, klar i början av 2024. Och det är en utredning som är tänkt att att ta ett helhetsgrepp om folkbildningen, inklusive själva förvaltningsmodellen. Det är många som tycker saker, både på ledarsidor och i sociala medier. Det är bra att folkbildningen engagerar. Och kanske bottnar det i att många värnar om folkbildningen, men med olika ingångar och olika tolkningar. Oavsett så är det förstås Ja, men lite märkligt att verka och finnas i folkbildningen i en tid när den skildras på ett sätt som man inte alltid känner igen. Sen det uppdagades att styrelseförbunden i Järvaområdet hade blivit utsatta för stora bedrägerier så har det hänt mycket. Och kanske har det varit svårt att hänga med i allt det. Det handlar om, som Maria sa, Folkberedingsrådets 18-punktsprogram med åtgärder för att motverka fusk och oegentligheter. Ett program som nu är genomfört men som får full effekt när det har fått verka ett tag. Det handlar om stärkt kontroll och riskanalys som ställer nya krav på bidragsmottagarna. Och Det handlar också om det stora arbetet med ett reformerat statsbidragssystem- –som håller på att tas fram precis just nu. Ett system som sätter större fokus på kvalitet och som börjar gälla från januari 2024. Det är ett arbete där hela folkbildningen är involverad och snart ska det ut på remiss. Folkbildningsrådet har också implementerat ett nytt visselblåsarsystem –och jobbar intensivt med att utreda– Möjliga felaktigheter och avvikelser. Förstås med målet att våra skattepengar ska gå till folkbildning och ingenting annat. Allt det här och lite till ska vi prata om idag. Och till min hjälp så har jag som sagt ansvariga och sakkunniga som jobbar här på Folkbildningsrådet. Och, eh, först ut är Morgan Öberg som är handläggare och chef för statsbidragsfrågor till studieförbundet. Välkommen hit, Morgan. Mm, tack så mycket. Jag vet att du verkligen vill prata om det pågående arbetet med det här nya statsbidragssystemet, Men jag skulle vilja att vi börjar då i det nuvarande. Just det. Jag har jobbat med folkbildning sammanlagt mer en tio år. Jag har funnits i folkbildningen, jag vet inte, sedan jag var liksom... 12-13 år, men jag har aldrig riktigt fattat hur det här fungerar, så att jag tänker, om vi tar det från början, vad är det som bestämmer hur mycket statsbidrag varje studieförbund får? Mm. I dagens system så avgörs det av hur mycket verksamhet man har gjort i olika delar tidigare år, och det är de tre senaste åren som vi tittar på, och då kan man säga att man får en, en marknadsandel, eh, lite grovt uttryck, som är det som avgör hur mycket pengar man får i framtiden. Eh, och det där är bland annat hur mycket studiecyklar man gör, hur mycket annan folkningsverksamhet man gör, hur mycket kulturprogram man gör. Men sen också hur många människor man når, eh, och om man når människor som har funktionsnedsättning eller inte. Eh, så att det är många delar i det här bidragssystemet som vägs ihop och blir en slags andel och så får man pengar utifrån. Mm. Så det, det är liksom, det är många olika parametrar och det på något sätt ska analyseras och... och ja, precis. Ja. Det är ju väldigt mycket matematik i det här systemet. Mm. Och där vi räknar hur många man har nått till exempel. Mm. Och så blir det en summa och så får man ta den summan som det studieförbundet har av helheten. Men jag förstår att det blir svårt att förstå, därför att det är så många olika delar som avgör hur mycket pengar och vilka resurser man får. Mm. Men när jag jobbar på studieförbund, då vill alla veta, inklusive vi som mm. fanns där, vad är en studiesekel timme värd? Just det. Går det, går det att säga något om det? Ja, men det är klart att man skulle kunna räkna ut det, men det blir lite missvisande eftersom bland annat det här med unika deltagare. Hur många människor som är involverade i verksamheten också påverkar och det påverkar ganska mycket. Så om du räknar ut det, då kanske det gäller för det tillfället när du har räknat ut det. Mm. Eh, men, på något sätt så är väl inte det det viktigaste utan det viktigaste är ju att när man väl har fått pengarna, när man vet hur mycket pengar man får så ska man fundera på vad är det vi vill göra, för vilka vill vi göra och hur vill vi göra. Och då kan det betyda att vissa behöver väldigt mycket stöd av studieförbundet, mycket personaltid eller medarbetartid som läggs ner på dem och vissa behöver lite mindre så att det är ju egentligen behovet som ska styra och inte vara den där timmen har varit värd. Den timmens värde och deltagarnas värde, det är ju bara något som ska ge en planeringsförutsättning egentligen. Mm. Men jag förstår att det där blir rördigt. Mm. Men studieförbundet, då de får eh, ganska mycket pengar med det. Ja. vad har de för, för kostnader? Vad, vad är det pengarna liksom konkret går till? Mm. Eh, den största kostnaden är personal. Alltså det är verksamhetsutvecklare, pedagoger, administratörer. Lokaler, material, studiematerial naturligtvis. Eh, licenser har ju blivit en sån här kostnad som allt fler behöver ha nu för att man ska kunna göra folkbildning digitalt. Inköp av teknik. Ja, det är ganska många olika kostnader som, som en studieverksamhet ger upphov till. Arvonden till mm. Och det är liksom stora organisationer också? Som... <hör> studieförbunden är ju, om man tittar på civilsamhället så är ju studieförbunden ofta en av de större organisationerna i ett, i ett län eller i en kommun, absolut. Mm. Jag tänker ändå att vi ska liksom gå lite djupare in i hur det fungerar, om, mm. vi, om vi kan få grepp om det. Och då mm. tänker jag att du ska få berätta lite hur det går till. Eh, och, och, och nu ska jag ställa fler, flera frågor igen. Mm. Men när på året rapporterar Studieförbunden eh, sin verksamhet? När får de statsbidraget och, och hur hänger det ihop? Vad händer liksom däremellan? Mm. Man kan säga att studieförbunden gör ju verksamhet året om. Och när ett år är avslutat, så i mitten på januari ungefär, så redovisar man hur mycket verksamhet man har gjort. Man har ju ett liksom, system med närvaro, så man behöver inte sitta och räkna ut det här själv, utan man, man, man har fört det under året. Och då skickar man in det till SCB som är de som hanterar den här rapporteringen för vår räkning. Mm. Eh, och sen gör man också andra redovisningar i januari. Man berättar till exempel hur man har arbetat med sitt kvalitetsarbete, och hur man har arbetat med sin internkontroll. Och sen följer det redovisningar också i mars och sen ända fram till juni kan man säga. Då årsredovisning och en efterkontroll lämnas in. Så det är ganska mycket inlämningar även under året. Mm. Eh, och då kan man säga det att eh, jag sa att man får pengarna i efterhand. Först gör man verksamhet och så tittar vi på hur mycket verksamhetsvolym och det här marknadsandelen som jag pratade om. Men de utbetalningarna behöver ju komma hela tiden och därför så gör vi så att statsbidraget är preliminärt tills året är slut. För det kan finnas saker som påverkar. Till exempel om man har gjort någonting som inte var tänkt, om det har varit något fel. Och därför är stadsberavet preliminärt under året, mm. men sen fastställer vi i början på det nya året. Så det blir det alltid en liten överlappning mellan att man har redovisat och besluten om, om det slutliga stadsberavet. Mm. Så det finns en, liksom en, ett det element finns... av, eller en period av, inte osäkerhet, men, men där det inte är fastslaget? Ja, precis. Man ska nog säga att det är en period då det är inte är fastslaget. Men mm. i slutändan så, så vet ju studieförbunden ganska väl vad de har gjort. Och, och så, så att det, det är inte något stort problem i det stora hela. Och vad gör då vi, vad gör Folkmedelsrådet med de här uppgifterna som, som kommer in? Vad är det som kontrolleras? Hur går mm. det till? Nej, ja, men vi gör ju dokumentkontroller. Eh, vi tittar på att alla de saker som vi har bett har lämnats in. Vi tittar på om de saker som man redovisar verkar rimliga. Vi tittar på om det verkar så att man har uppfyllt våra villkor eller inte. Eh, och ibland så har vi uppföljande kontakter, kanske mejl eller telefon. Eh, och varje år så gör vi också ett eller flera verksamhetsbesök, eller besök hos studieförbunden, så kallade uppföljningsmöten. Då vi går igenom studieförbundets utveckling under det senaste, det senaste året och den här redovisningen som man har gjort. Oj. Och eh, lite på den linjen, eh, en annan sak som jag undrar. Eh, det är i riksrevisionens granskning. Vi ska prata mer om den sen i sändningen och jag kommer göra det med Linda som medverkar senare. Men jag vill hoppa in ändå mm. nu. Att det fanns en siffra där att mer än 40 procent av underlaget för kostnadsersättningar var bristfälligt mm. i de här exemplen då som riksrevisionen har tittat på. Så att om vi börjar i den änden, vad är kostnadsersättning? Vad får det gå till? Mm. En kostnadsersättning är ju ett begrepp som studieförbunden använder. Och det man skulle kunna säga att det är, det är att när man har gjort en verksamhet så kanske ledaren har gjort ett utlägg eller den man samverkar med och en, en förening eller en organisation har gjort ett utlägg för den här gemensamma verksamheten. Och när de tar det underlaget eller det kvittot och lämnar det till studieförbundet, då blir det en kostnadsersättning och så betalar man ut. Och det skulle man kunna jämföra med när vi på våra vanliga arbeten, Kanske gör ett inköp, vi köper fika bröd eller vi behöver skydda mobiltelefonen och köpa ett skal. Mm. Och så lämnar vi en kvitto för det till våran arbetsgivare och så får vi, får vi betalt för det. Precis. Det är en kostnadsersättning är mm. ungefär det. Precis. Och då ska det finnas väldigt tydliga kopplingar. Så. Ja, precis. Ja. Så att de här bristerna då som, som Riksrevision hittade, vad, vad handlar de om? Vad fanns det för gemensamma nämnare där, eller var det olika saker? Det, det var ju såklart olika saker, men, men en gemensam nämnare var ju att det brast i underlagen. Att man inte kunde se till exempel att den här kostnaden, det här kvittot avsåg den här verksamheten som personen hade varit involverad i. Det kanske var fel på perioden. Det fanns något exempel med garn till exempel som hade köpts in och så matchade inte det själva verksamhetsperioden. Så det fanns ett antal sådana såna exempel på brister på, på underlag och som behöver rättas till. Mm. Vi kommer återkomma till Riksrevisionens granskning. Jag tänker att vi ska röra oss lite mot framtiden nu. Mm. Eh, eftersom det finns något som du som, så gärna vill prata om. Eh, och då tänker jag att det har funnits en kritik om att i nuvarande systemet det finns element av timjakt i det. Eh, och eh, jag brukar prata om att det är som att stadsbidaget är som en tårta. Men tårtan växer inte utan det är din del av tårtan som blir större eller mindre. Beroende på hur mycket du gör och hur mycket andra gör, så att säga. Men i, den här nya då, i det här nya statsbidragssystemet eller modellen så har du sagt till mig att det kommer vara större fokus på kvalitet. Och då undrar jag förstås, vad innebär det? Blir det mindre fokus på kvantitet då? Mm. Och ja, men berätta. Nej, men det är, väl, det är väl att vi vill ha ett system som inte bygger på den här marknadslogiken. Utan att den bygger på de kvaliteter eller det uppdrag som studieförbundet har tagit på sig mm. och att vi ska värdera det i mycket högre utsträckning än den här exakta tim, timvolymen. eller så. Det kommer ju såklart fortfarande vara viktigt att man når många och att man når människor som har behov av folkbildningen eller som vill ha folkbildningen. Men att man skulle kunna tänka sig det att man... Man först gör det man tycker är viktigt, man gör det man tror på, man gör på det man, man brinner för och det som är liksom bra för samhället kan man säga. Och så litar man på, man har tillförsikt att det där med att man då når många och att det blir en bra verksamhet, det kommer att infinna sig. Alltså att man, man, man liksom jobbar med det här innehållsliga, man, man fokuserar på det man vill göra och så litar man på att man får deltagare tack vare att man fattar bra beslut. Och det här kan man ju kalla då för... Att vi fokuserar på kvalitet, alltså kvalitet, det som folkbildningen är tänkt att göra och åstadkomma. Och, och, och vad är vi nu? Alltså, vilket steg ligger närmast? Vad kommer hända då innan vi får det här nya systemet? Ja, alltså det som ligger närmast är ju att vi har en liten arbetsgrupp och den ska arbeta klart. Det här kommer att gå till Folkbildningsrådets styrelse som kommer att värdera är det här tillräckligt? Det ska göras en konsekvensanalys. Och sen under våren så kommer vi ha dialog med studieförbunden och andra, är det här genomförbart, ser ni några problem, några, några hinder för det här systemet? Men studieförbunden har hittills varit väldigt positiva till det här, trots att det ju är en ganska stor förändring. Mm. Tack så jättemycket Morgan för att du tog dig tid för att du var med oss här idag. Jag tänker att vi ska kolla här innan jag släpper dig mm. om vi har fått in någon, någon fråga från de från som tittar. Då kommer jag använda mig av en, en så att säga, digital funktion här. Ja, ställa. Jag visst. Men nej är svaret och det är väl så att det var väldigt tydligt och ja, det. folk är väldigt exalterade. Tack så mycket. Ingen Eh, och vi ska se då om vi får in eh, vår nästa medverkande här till studion. Det kommer att vara Annika Stigmark som är handläggare eh, uppföljning i eh, studieförbund. Välkommen. Tack. Ja, ja, jag ja, går ur bild och kom in i bild tills du har allt du behöver. Nu är jag tillbaka. Du ska ge oss en kort dragning om... Eh, Alltså hur det arbetet ser ut med, med just uppföljning va? och eh, kraven på studieförbunden, hur de har utvecklats de senaste åren. Så att jag kliver tillbaka lite grann och så ger jag scenen till, till dig. Ja men tack. Då tänkte jag att jag visar det i bilder här. Bilder med, med text. Tänkte jag ska berätta lite grann först om vilka roller vi har på studieförbundssidan, vi som arbetar just med studieförbunden, här på Folkhönigsrådet. Och den första rollen här, processledare, den visar mer att, att vi jobbar processinriktat och att vi har då processledare för att säkerställa att vi har våra arbets, att vårt arbetssätt det är som fungerar i de här processerna. Och att vi uppdaterar hur vi arbetar beroende på saker som kommer in och förändras. Förra året till exempel så gjorde vi en stor förändring i vår avvikelsehantering. Och då blev det ju mycket arbete för att synka ihop det här med våra befintliga kärnprocesser. Så det fungerar på ett bra sätt. Och sen som Morgan berättade här innan. Så jobbar vi ju väldigt... Mycket liksom nära studieförbunden i det som de gör och, och det som de återrapporterar till oss. Och för det så har vi både handläggare och utredare som jobbar både inom det stora statsbidraget men sen har vi också en del särskilda bidrag då som som har sina egna villkor och, och egna eh, syften. Och de ingår också. Våran statistiker är förstås en väldigt viktig person, det är extremt mycket verksamhetsstatistik att bearbeta på olika sätt. Och sen så jobbar vi väldigt nära, både jurist, avvikelsehanläggare och andra som då finns på andra enheter men förstås är väldigt viktiga för vårt arbete. Jag är ju då uppföljningsanläggare och jag kommer ju fokusera helt och hållet nu i den här presentationen på uppföljningsarbetet. Och här har jag listat då några huvudaktiviteter eller de huvudaktiviteter som vi har i uppföljningen. Det första vi gör är att vi lägger in instruktioner om vilken återrapportering som ska ske. Det ligger då i villkoren. De kommer ju ut redan innan verksamhetsåret börjar, så därför så kompletterar vi senare då med uppföljningsbrev och det innehåller då lite mer specificerade uppgifter om vad som ska återrapporteras och det kan ju komma närmare då när det är dags för återrapportering efter att verksamheten har räckt rum. Sen så inväntar vi då input från verksamheten. Vi får statistik som processas via SCB. Och sen är det en väldigt omfattande skriftlig återrapportering och den går direkt till oss från studieförbundens eh, förbundsnivå. Eh, det här ska ju förstås analyseras på, på alla ledder eh, och när vi har gjort det så sammanfattar vi vad vi har sett och vad vi fortfarande har funderingar kring och så åker vi ut på uppföljningsbesök hos alla studieförbund. Eh, och det här är ju hela det här bearbetande arbetet så att säga. Därefter så ska vi sammanfatta hela året i en uppföljningsrapport. Den rapporten har tidigare varit väldigt, vad ska jag säga, där har vi följt upp på varje villkor Per studieförbund, men inte haft någon egentligen värdering av det vi har sett och inga jämförelser mellan studieförbunden. Men det är en del av det arbetet som vi har gjort nu, är att införa mera jämförelselement, mer värderingselement. Vi har inte gjort avkall på den här grundläggande uppföljningen av alla villkor, men vi har adderat de bitarna. Så att årets uppföljningsrapport är betydligt mer omfattande. Vi är mer transparenta i vilket underlag vi har använt när vi har gjort våra bedömningar. Det sista som händer är att styrelsen tar beslut på den här rapporten om villkorsuppfyllnad, alltså, det vill säga har de uppfyllt villkoren för det året vi tittar på. Ja, sen börjar vi om från början helt enkelt, så det är lite året. Jag har försökt med på en bild här för att illustrera det här, mer som ett årsjul det jag just berättade. Och här har det skett en stor förändring eh, från 2021. Eh, så nu redovisar eh, eh, studieförbunden eh, sina, eh, sin, sin återrapportering då, i juni, det är sista inlämningen. Och därefter så åker vi på besök i september, som ni ser mellan juni och september. Där har vi ganska mycket tid att bearbeta allting som har kommit in inför besöken. Och sen eh, jobbar vi vidare med rapporten och så får vi ett beslut redan i december. Ehm, och den här lite ljusare bilden ovanför där redo, eh, illustrerar hur det såg ut, ut i tidigare hantering då. Då lämnades de sista underlagen in i november så det var ju betydligt senare, men framför allt så blev det ju väldigt, väldigt kort tid för oss att bearbeta alla de här underlagen innan vi eh, åkte på besök i december, rapporten skulle vara klar i februari, sen tog vi beslut i mars och då var vi ju, hade vi ju nästan gått två år bort från den verksamhet vi tittade på. Så att det här har varit en helt nödvändig förändring som har verkligen gått till det bättre. Vi jobbar ju förstås också inte bara med, med tidsaspekten utan också innehållet. Och där har vi fokuserat på ökad kvalitet i vårt kontrollarbete. Och det som man kanske märker av mest nu det är att vi har... För 2022 här så har vi beslutat om en mycket hårdare styrning av efterkontrollen där det både finns anvisningar ordentligt. Vi har också infört tematräffar som ska ske här under våren där vi helt enkelt följer arbetet väldigt noga medan det pågår. All återrapportering sker i särskilda e-tjänster så det blir också mer styrt. Vi styr också då urvalet för vad som ska granskas och vilka kontrollpunkter, hur det ska granskas. Och då kan det vara sånt som att titta på samverkansparter som har fått höga ersättningsnivåer eller det som Morgan och Thor pratade om tidigare, det här med utbetalningsunderlag. är ju förstås också en viktig del. För första gången så kommer de studieförbunden nu också att redovisa sin internkontroll. Den har gjorts och genomförts under lång tid, men det har inte varit någon återrapportering till Folkbildningsrådet. Eh, och här kommer också ingå ett särskilt revisionsintyg eh, som eh, revisorer, då, eh, externa revisorer eh, gör så att vi får ytterligare ögon på det som, som har genomförts. Man kommer också att redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete till oss. Där har vi haft lite olika typer av redovisningar tidigare så det är inte, någon, egentlig, det är inte en, en helt ny insats. Vi har ju också gjort vissa förflyttningar. Verksamhetsutfallet har man tidigare beskrivit lite grann och då pratar vi särskilt om verksamhetens inriktning. Och med det, så har, det har en särskild betydelse hos oss. Det handlar om särskilda målgrupper och hur man arbetar med dem. Det som är, <coughs> ursäkta, det som är nytt nu för, i, för 2022, det är att man också ska värdera sin egen insats. Så att studieförbunden själva ska, mot sina egna mål och, och mot vad villkoren säger, Värdera hur man har lyckats att nå olika målgrupper, det ska bli väldigt spännande. Det här är också en anpassning mot det nya bidragssystemet som ska börja gälla 2024. Vi börjar känna på hur det är att jobba mer utifrån kvalitetsbedömning och liknande. Jag har ett par slides här som egentligen bara är citat. Och det handlar just om de här kostnadsersättningarna som Morgan och Thor pratade om tidigare. För det har ju varit väldigt högt upp på agendan att komma till rätta med det. Och då vill jag ändå illustrera här att när det kommer till själva styrningen så har man gjort ett stort arbete inom studieförbunden. Och studieförbunden har då en gemensam överenskommelse och här har jag några utdrag ur den som visar att man tydligt har beskrivit vilka kostnader kan, kan accepteras och hur ska underlag se ut. Och det, så den styrningen är på plats. Och när man tittar på utdrag ur riktlinjer för enskilda studieförbund. Alla studieförbund ska ha egna riktlinjer. Då finns det en väldigt utförlig styrning där också. Här har man uppdaterat väldigt mycket under, den, under de sista åren. Eh, och det är många som också har ytterligare styrning utöver sina riktlinjer. Man kan ha särskilda ekonomiska riktlinjer. Det kan vara lathundar, det kan vara utbetalningspolicy och annat. Så mycket av det är på plats idag. Eh, och nu är ju liksom nästa del är ju att fortsätta jobba med implementeringen av det här. Vi ser att det, det är ju framförallt det här att jobba med själva underlagen så att de blir tydliga. Och några aktuella frågor för oss nu i uppföljningen och, och, och stort på studieförbundssidan. Det är ju just det här säkerställandet då av underlagen för utbetalningar rapportering och rapportering av verksamhet. Och det kommer vi jobba mycket tillsammans med studieförbunden i efterkontrollen nu under, under våren. Ehm, ja, vi har redan påbörjat det arbetet jag tänker att det kan ändå vara viktigt att säga att man har också minskat på de här utbetalningarna så att kostnadsersättningarna är nere på väldigt låga nivåer eh, idag redan. Många har gått över till att meras stötta med hyresersättning eller någonting mer som är lättare att koppla till den gemensamma verksamheten som man har med sina samverkansparter. Så att det, finns ett, det finns ett väldigt ambitiöst arbete med att komma till rätta med de här problemen som har, har varit i just redovisningen. Um, och med det här, till det här hör ju också det här eh, arbetet med riskhantering och där har vi också sett att man jobbar väldigt hårt för att komma, eh, komma till en annan nivå i det här arbetssättet för riskhantering. Eh, och, eh, sen måste ju vi vara ödmjuka och, och säga att det är ju också vårt eget arbete med risk- och väsentlighetsanalys på Folkbildningsrådet som som måste liksom synka då med studieförbundens arbete. Så där har vi också startat upp ett stort arbete med det. Och allt det här skulle jag säga hela tiden drar åt att, att vi vill göra anpassningar till det nya bidragssystemet 2024. så att Våra prioriteringar går till att försöka hela tiden jobba upp en, en bättre kvalitet som vi också har nytta av i det nya systemet som kommer. Så att vi jobbar framåt. Och det var vad jag hade att säga utifrån det. Mm. Tor. Jag tänker så här. Vi fick in några frågor under den här mycket imponerande och informativa dragningen. Men vi behöver också komma vidare i, i sändningen, för vi har ju flera punkter kvar. Så kanske kan du gå ut och assistera eh, Rebecka i att skriva skriftliga svar på de frågorna som har kommit in. Så ja, kommer du upp till chatten. Ja, no, Absolut. Mm. Jätte, jättebra. Mm. För att eh, nu har det blivit dags för eh, nästa medverkande, som är Linda Rosén och som är chef för Enheten för verksamhetsstöd. Välkommen. Tack. Eh, jag tänkte att vi skulle börja då i det här med riksrevisionens granskning. Det blev ju ganska mycket om det här i media för någon månad sedan nu kanske, eller vad det var. Tiden går så fort. Men de flesta har kanske inte läst själva granskningen från, från perm till perm. Så att jag frågar dig, vad, vad kom riksrevisionen fram till egentligen? Ja, riksrevisionen granskade ju kontrollen av statsbidraget i studieförbunden. Och de tittade på oss regeringens styrning och på studieförbundens hantering och kontroll. Och de hittade brister i alla led. Alltså alla de här tre leden, då. Och hade en ganska lång rad med rekommendationer till oss som handlar om förtydligande av vissa villkor. Annika och Morgan har ju pratat om kostnadsersättningar, till exempel. Det är ett sådant område där vi redan har infört förtydliganden som gäller redan nu inför 2023. De rekommenderar också oss att jobba på ett bättre sätt med riskanalyser och att effektivisera vår den mer förebyggande och se till att kontrollen av studieförbunden blir mer likvärdig att styra kontrollen på olika sätt mer än vad vi gör idag. De här rekommendationerna ligger liksom i linje med det utvecklingsarbete som vi redan hade slagit in på. Eh, sen tidigare så att eh, vi, vi tycker att det är bra rekommendationer vi tar till oss dem och de är, eh, det, det är inte enkelt att genomföra allting men det är enkelt så till vida, att, att vi känner igen oss eh, och, och att det går lätt att foga det här arbetet med att ta till oss rekommendationerna till ett pågående utvecklingsarbete. Mm. Och eh, precis, vi, vi, jag, jag läste ju och vi sa ju när det här kom, att, att vi tar till oss av, av rekommendationerna. Vi, vi ämnar genomföra rekommendationerna till stor del, eller kanske allt. Men nu har folkbildningsrådet haft vad som kallas för ett repskap, det skulle kunna kalla det för årsmöte mm. istället. Men eh, där har folkbildningsrådets medlemmar bestämt att eh, förstärka med mer resurser just för kontroll och, och riskanalys och uppföljning. Och... Och då undrar jag förstås, vad innebär det här rent konkret? Alltså, vad är det som kommer hända nu? Ja, men det som vi jobbar mycket med just nu och kommer att jobba väldigt mycket med under nästa år det är det nya statsbidragssystemet för studieförbundet, ett reformerat system för studieförbunden som Morgan pratade om innan. Vi sätter ramarna för det nu. Vi har kommit liksom till ett slutskede i det arbetet och det är väldigt resurskrävande. Vi liksom måste titta både på den övergripande nivå och sen ner på detalj. Hur följer vi upp och hur genomför vi detta? Eh, där eh, kommer det krävas mycket resurser som vi, och vi har fått stöd som du säger, från vårt årsmöte för att, för att genomföra det. Då. Eh, vi, eh, som Annika också pratade om så har vi redan gjort ganska stora förändringar i hur vi följer upp och kontrollerar verksamheten och med de rekommendationer som har kommit från Riksrevisionen så sätter vi ytterligare fart på det utvecklingsarbetet vilket också kräver mycket resurser. Vi kommer att eh, utveckla vårt arbete med riskanalyser. Eh, vi knyter till oss expertis på vissa områden för att få en snabb utveckling. Eh, och riskanalysarbetet är ett sånt område. Kontrollarbetet, och det ska riggas på ett effektivt och bra sätt. Det är också ett område där vi kommer att lägga mycket resurser under kommande år. Mm. –Så det händer mycket? –Det händer mycket. Vi rekryterar ny personal. Vi kommer blir fler här. Vi har, vi har vuxit en del de senaste åren och nu växer vi ännu mer för att kunna möta de krav som ställs på oss. Mm. Men en fullfråga blir ju ändå att är det så, det som har stått då i vissa tidningar, eh, att, att vi inte har koll på vad som händer där ute i verksamheten, insynen. Eh, alltså att, att pengarna kanske ibland faktiskt inte går till förutbildning mm. utan till något helt annat som vissa hävdar. Mm. Alltså, vad, det som är viktigt att säga tycker jag är att våra villkor är tydliga. Eh, statsbidraget ska gå till folkbildning och inget annat. Det, vi pratade innan om att det finns otydligheter i våra villkor. Men, men just den liksom, eh, huvudrubriken den är tydlig. Statsbidraget ska gå till folkbildning. Sen, studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet är väldigt omfattande. Så det ligger ett stort ansvar på varje studieförbund och varje folkhögskola- att ha kontroll på sin verksamhet och säkerställa att det är god kvalitet- och att pengarna går till rätt saker. Men vi har ju såklart också ett stort ansvar. Och det arbetet som vi gör nu med förbättrad, mer effektiv kontroll, en bättre uppföljning- mer förebyggande arbete för att säkerställa att fel inte sker, det är ju ett resultat av- de fel som vi har sett. Det är svårt att lova att det aldrig kommer att uppkomma fel i verksamheten. Men vi, både vi och studieförbunden jobbar hårt för att förebygga och, och rätta till när det väl blir fel. Mm. Okej, okay, vi byter spår lite grann. Mm. Eh, för att Folkhälsrådet jobbar nu också med, eller på ett nytt sätt kan vi säga, med visselblåsningar och, och avvikelsehantering. Mm. Eh, kan du berätta lite hur, hur det arbetet går till? Ja, alltså vi, vi har alltid tagit emot visselblåsningar på olika sätt, så det är i sig inte nytt. Det som är nytt sen ett tryggt år tillbaka är att vi har en särskild kanal på vår hemsida där man kan anmäla. Eh, sen har vi också utökat vårt arbete med att hantera det som kommer in att genomföra granskningar av misstänkta avvikelser från våra villkor. Och det arbetet har pågått på ett strukturerat sätt sedan början av 2021, där vi har särskilda utredare som, som genomför granskningar och tar, tar med hand det som kommer in till oss. Och det som kommer in till oss kan komma via visselblåsningar eller andra uppgifter som lämnas till oss utifrån från kommuner eller samverkanspartners eller människor i verksamheten. Men det kan också vara saker som vi får syn på i vår uppföljning. Mm. Mm. Och du undrar hur en granskning ser ut eller? Ja, nej men. Jag tänker att, att en viktig fråga liksom så här direkt är ju bara hur. Hur en ska göra, hur människor ska göra om, om man misstänker att det inte något står rätt till. Vad, vilka um, steg det ska tas då? Ja, men man kan, man kan vända sig till det berörda studieförbundet. Studieförbunden, de flesta av dem har själva visselblåsarkanaler som man kan anmäla i. Eh, man kan höra av sig till oss och då kan man ringa eller mejla eller gå in på vår hemsida och anmäla om man vill vara anonym och göra det på ett enkelt sätt eh, via vår visselblåsarkanal. Just det. Mm. Och, och det går om en hör sig hit, som sagt, att vara anonym. Det går bra. Och det har gått bra tidigare också. Man kan mejla från en anonym adress var, alltså, eller skicka in brev. Pappers brev har vi fått in tidigare också. Mm. Som en fördel med vår kanal är att kan vi enkelt kommunicera även om den som anmäler till oss är anonym. Mm. Om vi behöver ställa följdfrågor till exempel. Och det är klart att eh, kontaktvägar, information ytterligare finns på hemsidan. Där finns kontaktuppgifter till alla medarbetare hos oss och vår visselblasarkanal och vi har även länkar till studieförbundens. Mm. Vad bra. Eh, var det något du ville berätta om hur det går till? <skratt> Nej, det var inte om du hade någon <skratt> Jag tänker att eh, nu vet jag att vi, vi har ett, ett team och det är jurister och det är utredare mm. som tittar och mm. följer upp och, och ställer mm. frågor och, och, på olika sätt. Mm. Men det är klart att det finns frågor om det så. Det som kan vara bra att betona för det, det har ju uppkommit frågor om eh, hur självständiga vi är i våra granskningar mm. och hur mycket det är att vi studieförbunden utreder sig själva. Och vi ställer såklart frågor till studieförbunden, men vi tittar ju också självständigt på statistik och de uppgifter som kommer in mm. till oss. Och vi kan göra verksamhetsbesök, kontakta deltagare och medarbetare i studieförbunden och ställa frågor direkt. Så att vi gör en bedömning i varje fall hur tillförlitliga uppgifter vi har och behöver vi mer så skaffar vi oss de uppgifterna. Mm. Mm. Och från både från då, studieförbundet men också från... –från andra om det behövs. –Absolut. Ja, vi vänder oss ja. till de vi behöver få uppgifter för att få Just det underlag vi behöver för att ja. göra en bra bedömning. –Så folkbildningsrådet gör egna och oberoende utredningar? –Absolut. Mm. Eh, –Vi ska se om vi har fått in en fråga här. Eh, det verkar inte så. Eh, och då tackar jag helt enkelt. Jaha, vi fick ett audiomidlande här faktiskt. Det går ju också att göra på det sättet fortfarande i världen att vi kommer få in en liten fråga. Här kommer den. Många av era anställda kommer själva från styrförbund. Hur jobbar ni kring den potentiella intressekonflikten? Men vi, vi anmäler ju JÄV om man om befinner om sig i en JÄV-situation. Vi är ju många här som kan dela arbetsuppgifter och se till att det finns insyn. Vi har, som Annika nämnde innan, vi jobbar processriktat. Så vi har rutinbeskrivningar och mallar för hur vi arbetar. Så på det sättet säkerställer vi en, en rättssäker och likvärdig hantering. Och sen är det just i avvikelseärendena. Så de som är anställda där för tillfället, i varje fall, kommer inte från studiet förbund eller folkhögskolor utan de kommer från eh, myndighetshål eller andra verksamheter. Just. En mm. viktig diskussion. Cool. Mm. Jättebra. Tack så hemskt mycket mm. för att eh, vi fick ställa frågor och eh, du berättade för oss. Tack. Eh, och nu då så ska vi säga hej igen till Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Gråner. Eh, hej Maria. Hej. Eh, nu har du lyssnat där ute, och när du hör allt det här, hur skulle du vilja sammanfatta liksom nuläget för folkbildningen? För folkbildningen. Det är en stor fråga mm. vad nuläget är. Det är ju ett men, intressant läge. om man tänker kanske inte så mycket relaterat till det vi har hört nu, utan mer i relation till det men, läget i samhället och så, just nu Så har vi en ny regering som vi inte riktigt vet vad de vill och tänker kring folkbildningen. Vi har fått en budgetproposition, men, men vi liksom räknar med att det kommer komma mer styrsignaler på olika sätt kring vad man vill. Så på så vis så är ju läget är lite osäkert och lite man vet inte riktigt vad som kommer komma. Du nämnde ju tidigare Kristin Landers utredning. Han ska rapportera i februari 2024. Mm. Det är ju någonting som vi, vi har välkomnat den utredningen. Vi tycker att det är bra att man från statens sida vill ta ett helhetsgrepp på frågan, att man vill titta på syftena, folkbildningspolitiska målet, indikatorer och hela systemet för fördelning av statsbidrag, och alltså hur den här självförvaltningsmodellen. Så det är ju, det är ju otroligt spännande och lite osäkert. Så. Sen om man tittar på liksom behoven i samhället av folkbildning så är de... Ja, men enorma. Det finns massor att göra för folkbildningen och folkbildningen gör massor också. Man är ju liksom på banan igen efter pandemin på ett sätt som är väldigt skönt att se och, och, och ta initiativ till ny verksamhet jobba jobbar på. Så. Här på folkbildningsrådet så det vi vill, det vi vill också kommunicera idag. Det vi vill visa är att ja, men, arbetet pågår med full kraft. Vi står mm. inte still och väntar. Vi ser inte att det finns utrymme för det, utan vi behöver fortsätta utveckla, bli bättre på dem och komma till rätta med de svagheter som Friksrevisionen pekar på till exempel och, och verkligen vara eh, den här riktigt vassa eh, aktören som, som, som, eh, som folkbildningen vill ha och som staten vill ha. Men, men du nämnde lite här nu, eh, i allt det här, eh, med, kring alltså hela systemet, hela modellen. Och då måste jag ändå fråga, är självförvaltningsmodellen hotad nu? Ja, men den är under utredning, får man ju säga. Den, den, kristin Landers ska ju titta på den här modellen och, och skulle med de direktiv som ligger kunna föreslå en annan lösning. Sen om det är ett hot eller vad det är, men, men det kan ju komma en annan lösning. Mm. Och sen så har vi skrivningen i budgetpropositionen om att en myndighet ska övervägas. Det kommer ju ske inom ramen för, för den, den pågående utredningen, men det kan ju också komma något, något form av tilläggsdirektiv eller så. Mm. Vi håller här på och vi ska liksom beskriva det med, vi pratade om det här tidigare med, med liksom, eh, en, ett nytt stadsbidragssystem Vad tänker du att, att det primärt behöver liksom uppnå för att spela en viktig roll i jag men, hela den här diskursen mm. ja, men Det som är spännande och roligt med den processen det är reformarbetet som pågår det börjar som en översyn men nu är vi inne på att det är en, faktiskt en reform av systemet, det är ju att vi fångar upp väldigt mycket av de ambitioner som har funnits under hela folkbildningsrådets tid och som har kommit utifrån från externa utvärderare. Riksrevisionen skrev i en rapport 99 att som, vi behöver inkludera mer kvalitativ bedömning så att som folkbildning på något sätt värderas. Att, att, att gå över från myndighet 91 till nuvarande modell, det handlar om att gå över till en målstyrning. Där är ju flera aktörer koncentrerade, men den där målstyrningen, man når inte riktigt det med de modeller som vi har haft hittills. Nu har vi ett förslag som faktiskt handlar om bedömning av kvalitet, där studieförbunden förväntas sätta egna mål, det gör de idag, men det är det som, som blir underlaget för vår bedömning. Så det är ett, ett väldigt stort steg och jag tror ett väldigt bra steg. Det är, väldigt, ja men det är läge för det nu. Mm. Uh, och där försöker vi ha en nära dialog med Kristin Landers utredning också. Så att, att utredningen får ta del av det vi gör. Och förhoppningsvis kan, kan bejaka det och se, se fördelarna med det här systemet. Mm. Jag ska säga till som tittar att uh, skicka in era frågor nu. När, när tankarna kommer under tiden vi pratar så försöker vi eh, ta några av dem på, på slutet. och Andra kan ni få ett svar på eh, skriftligt i, i Q&A-funktionen. Eh, vi har pratat om det tidigare idag. Vi måste prata om det igen. Det handlar om de här riskerna med att pengar försvinner från folkbildningen. Går till helt andra ändamål. Eh, vissa kanske potentiellt farliga hävdar en del. Eh, har folkbildningsrådet tillräckligt bra kontroll eller är det studieförbunden som ska ha det? Alltså, var ligger det här ansvaret? Men studieförbunden ska ju ha ju det primära ansvaret naturligtvis för sin verksamhet. Det är de som gör verksamheten som väljer att göra den. Så att det huvudansvaret ansvaret måste alltid ligga där. Men vi behöver ha kontroller så att vi fångar upp felaktigheter och kan åtgärda dem. Att vi kan komma till rätta med dem. Det är ju som, som Linda sa tidigare i sändningen att, att det är en väldigt omfattande verksamhet i studieförbund och folkhögskolor. Det, det är omöjligt för oss. Jag kan inte säga att jag går i god för varje studiecirkel eh, eller varje folkhögskolekurs i hela landet. Utan det handlar om att vi behöver ha system för att på så effektivt sätt som möjligt fånga upp felaktigheter och åtgärda dem. Och där är vi på, på god väg. Vi är väldigt mycket vassare idag än vad vi var för ett antal år sedan i de frågorna. Mm. Mm. Jag har fått in några frågor här som vi kan liksom, jag, eh, hoppa in med här. Eh, så att det inte är bara jag som står och eh, håller på. Och då är det någon som undrar, kan riksrevisionens granskning leda till att vissa styrelseförbund inte kommer att finnas kvar? Men jag tror inte att granskningen i sig kommer leda till det. Vi har ju begärt att få ut det här materialet med felaktigheter som riksrevisionen har i sitt underlag. Men de lämnar inte ut utan det utan det får inte vi ta del av. Så vi undersöker på andra sätt. Deras, den bild de ger oss är ju att de felaktigheter som de har hittat har de hittat i en bredd av studieförbund. Det är inte ett studieförbund som sticker ut eller så. Så på så vis så tänker jag att det inte kommer leda till något, att något studieförbund inte finns kvar. Men hela den här processen som vi går igenom nu när ja men, flera studieförbund har gjort stora egna granskningar, lämnat tillbaka mycket verksamhet, vi har haft en pandemi. Mm. som har gjort att man har tappat verksamhet lite olika, mycket olika studieförbund. Man har haft olika, lätt beroende på verksamhetens profil, att ställa om till digitalt och sådär. Det där får ju effekter naturligtvis. Så att vad som händer framgent, det kan ju inte jag svara på eh, om alla studieförbund som klarar sig eller inte. Men det är, en, det är en känslig tid kan man väl säga med alla de saker som händer. Just det. Men det är inget specifikt studieförbund mm. återigen som liksom... Pekas ut i den. Nej, nej, nej. Men diskussionen har ju blivit intensiv kring vad som ska ske. Och vissa menar ju då att folkbildningen borde styras mer, kanske på ett annat sätt, men, men liksom strängare. Jag ska säga. Hur, hur ser du på det? För att i folkbildningen så pratas det ofta om vikten av både fritt och frivilligt och, och kanske också avstånd. Varför är det viktigt, eller är det viktigt? Ja, men det är klart att det är jätteviktigt och jag återkommer till att jag är väldigt positiv till att regeringen tar det här greppet med en folkbildningsutredning. Det behöver man göra med jämna mellanrum för att liksom säkerställa att regeringen har den styrning på plats som man vill ha. Så. Sen är ju folkbildningen, ja, men folkbildningen i ligger ju väldigt mycket i Frivilligheten. Deltagaren deltar frivilligt i den här verksamheten till skillnad från i andra delar av, av utbildningsväsendet till exempel. Och studieförbundet och folkhögskolorna är självständiga aktörer som själva beslutar om vilken verksamhet de vill anordna. Så det är ju bärande principer. De får man inte kompromissa med. Men de har kunnat fungera med en myndighetslösning med skolöverstyrelsen för oss och, och med oss. Så att... Liksom, det, det finns för- och nackdelar med olika system och jag kan rada upp en lång rad fördelar med nuvarande system förstås. Men eh, eh, det är ju det, det som vi vill fånga i statsbidragsöversynen eller i reformen av statsbidragssystemet är att stärka studieförbundens egen styrning av verksamheten. Mm. För det finns också någonting... Det finns en idé att studieförbunden som nationella aktörer ska ta ett ansvar, ska arbeta med sin profil och vilja vill, liksom något med verksamheten. Och så ska det ske ett möte med en lokal liksom, verklighet, lokala behov, lokala vilja hos deltagare. Och det där är ju en liksom, intrikat mekanism där, där det inte handlar om att vi gör, vi gör den verksamhet som, som deltagarna vill ha, bara rakt upp och ner. Men inte heller handlar det om att man liksom trycker ut nationellt utformad verksamhet, utan det där mötet är ju det liksom som vi vill på något sätt främja i ett nytt system och hitta en styrmodell som på något sätt belönar de som är duktiga på det. Mm. Och att studieförbunden därmed också kan odla sina olika profiler. Mm. Ja, du skriver det bra och det är lite komplext. Det är jättekomplext, det är verkligen inte enkelt. Mm. Finns det en rapport från, nu har vi ju läst mycket gamla rapporter här för att vi håller på med den här översynen, det finns en rapport från mitten av 90-talet som pratar just om, om studieförbundens förmåga att sätta mål, att man konstaterar många stycken har många mål, man mm. kanske lite för avancerade mål, att man liksom sätter väldigt visionära mål, men också att man i viss del har förenkla mål, att vi ska ge, vi ska erbjuda verksamhet som människor vill ha, var det någon som hade då för Aha. länge sedan, och, och jag ska inte säga att det där är, det ser likadant ut idag men det finns de utmaningarna och där tror jag att ett nytt system kan bidra och jag tror att studieförbunden vill det också. Verksamhet som människor vill ha kanske också verksamhet som människor behöver ja, som samhället Absolut, ja. du kommer aldrig få med folk i folkbildning om de inte vill ha det. Också. Så, så att det är ju det som är, som är men, men just det där, hur, hur sker det där mötet då? Mm. Um, Ja. Eh, medan vi funderar på det ja. så, så tar vi en fråga som har kommit in här. Kommer det nya statsbidragssystemet eh, utifrån det vi är nu då i arbetet eh, innebära mer eller mindre administration för Och Det är svårt att sammanfatta det. Det är klart att det blir, liksom ett, det blir för tre år i taget så kommer vi kräva in måldokument och liksom en... Ja, det här bedömningsunderlaget som vi behöver för att fatta beslutet framåt om, om tilldelning av statsbidrag Och det är ju i sig en, en apparat eh, som ska länka nära samman med det, med det egna styrsystemet och den egna processen. Men ja, svårt att säga om det, om det blir mer eller mindre administration. Vi, har ju ingen, <hör> vi är ju angelägna förstås om att om onödig administration inte ska, alltså att vi, vi, vill, vi, vi har som ambition att i vårt arbete rensa från sånt som inte verkligen gagnar verksamheten på något sätt. Men det är inte alldeles enkelt i alla lägen. Mm. Och inslag av administration kommer alltid finnas, Helt det kan säkert. vi säga Helt definitivt. Ja, ja, ja. Ja, men jag ser inte en, inom en nära framtid att vi till exempel inte skulle ha listor. Nej digitala lister för där vi rapporterar. Vilka som deltar? Jag menar, det, ju, det handlar ju både om kontroll, men väldigt mycket också om uppföljning. Att vi behöver ju berätta för regeringen, regeringen vill veta, riksdagen vill veta. Men vad blev det av de här pengarna då? 1,9 miljarder är det väl ungefär 1,8 kanske? Eh, vad vad, vad händer? Hur många var med? Så, Så att de, såna, sån administration som ger det underlaget kommer alltid att finnas. Och en administration som gör att vi kan kontrollera att det används rätt. Mm. Eh, jag tänker att vi ska hinna med en sista fråga. Mm. Vi har ju nu fått en, en ny regering eh, och kontaktuppbyte har inlätts med dem. Eh, vad är folkmänniskorådets mål nu som i, i dialogen då med regering- och, olika departement? Ja, men med departementet har vi ju en nära dialog. Det är ju tjänstemän som, som, som finns kvar eh, och som vi har jobbat med under en längre tid där vi lämnar underlag. Vårt mål är ju att säkerställa att regeringen har tillräckligt med underlag för att fatta kloka beslut. Det är ju liksom det grundläggande målet. Att se folkbildningens värde, förstå vad olika beslut kan få för konsekvenser och så vidare. Så det är ju ett mål. Sen kommer vi lämna in ett budgetunderlag i februari som vi gör varje år. Ett återrapporteringskrav så att säga. Där vi beskriver de behov som finns i folkbildningen och de möjligheter som finns. Och där kommer vi lyfta ersättningen på folkhögskola bland annat. Men också en rad andra saker. Mm. Så samtalet fortsätter på olika sätt? Absolut. Eh... Jag vill tacka dig igen för att du har medverkat och gett oss en, en, en bild av vad som kommer. Jag vill också tacka er som har tittat och bidragit med frågor. Och Den här sändningen kommer ju nu att ligga kvar på Facebook så att det går att se efter. Vi kommer också att lägga den så småningom på vår YouTube-kanal med textning och så vidare. Men vi säger nu när klockan är 09.30. Tack för den här morgonen.